يعتبرنا يعني أن لأن الموضوع سيء، لأن الموضوع سيء، لأن الموضوع سيء، لأن الموضوع سيء، لأن الموضوع سيء، لأن الموضوع سيء، لأن الموضوع كان هذا هذا هو محطه التواصل مع جميع الفرق الرياضيه الاستماع والتصمد حول المشاكل اللوجستيكيه ومجال ديال المشاكل ديال دي الملعب البلدي وكذلك فيما يتعلق بالمناخ وما يرتبط به طبعا استمعنا للاخوان كاملين وعبروا كاملين على دي الاستياء ديالهم على ما وصلت الى مدينه العناش فيما يتعلق بهذا البنيه التحتيه طبعا كان حضور ديال الاخ سيمو مشكور وكذلك السيد احمد السيد رئيس المجلس الافريقي والسيد الركراك اللي عطاو رؤيه واضحه حول تجديد ديال الملعب او حول البيصات اللي غيكون جديد في الملعب حاليا كنشكرهم على الحضور ديالهم وكنشكرهم على المساهمه ديالهم وعلى التواصل ديالهم درجة الاولى مع جميع الفرق الرياضيه في مدينه العرائش، وتدليل ديك الصعاب ديال اللي كيعانيوا منها يوميا سواء على مستوى اللوجيستيك او غياب المطلق يعني داخل الملعب، لان الملعب الواحد سالته برا هو ملعب غير غير مؤهل للعب كنتمناو من جميع الاخوان وجميع المسؤولين الدرجة الاولى هو الالتفاته للمشاكل اللي كتعرفها مدينه العرائش على المستوى القطاع الرياضي وخصوصا كره القدم اللي الان تقريبا تنتظر السكته القلبيه جميع الفرق يعانون من التدارب يعانون من التنقل يعانون من غياب هذه الملاعب هذا هذا كان هو الموضوع ديالنا حنا وحاولنا توصله مع جميع اخوان ونطمئنوهم على ان الملعب البلدي سيعرف يعرف اصلاحات وانه انه خصوصا استمعنا اللي في آخر عطاتنا نتيجه ان الملعب الوحيد ولو انه تم الاصلاح ديالو لابد من التفكير في ملعب ثاني اللي ممكن انه يخفف الضغط على على الملعب ديال سانتا وراء هذا نكثر التطرق الى الملاعب بالقرب اللي عطاونا فكره جيده الاخوان في المجلس البلدي اللي في مجلس البرلمان الاخ الاخياني اللي في المجلس الاخياني حول العدد وحول يعني توسيع الهيساحة ديال الملاعب القرق التي هي في أمس حاجة إلى المدينة كالكب